þern í ákveðinn vegferri varandi vöru og skagna inn á mannasiði sem safna saman upplýsingarnar um okkar þar og sáum vinnslu og greiningu gagna sem tækifæri til að dýpka skilningina á á viðfungsæmninu og kanskje tækja okkur ákveðinn verkferri í viðbót kynnast fleiri sem er í boði námskeiðs á helgilendi í þema mætingum og meira lendendur nota mjög færi á sínu sviði hafa mikil skilning á viðfungsæmninu og hitta aðra nemendur úr pólikum starfsgreinum að fáast vera þeirra eins í og þeirra reynslu af sömu verkefnum. Námi no, nýttist no, bara mjög vel í starf og mjög nýtast í